Morjes! Oispa mukava puhua jostakin muustakin aiheesta, mutta kyllähän tämä sota Euroopassa nyt ylittää kaiken. Eli torstaina tosissaan tapahtui se, mikä oli odotettavissa, ainakin jos oltais Yhdysvaltain tiedustelua uskottu. Hehän ties kertoa jo joulukuun puolella, että Puuttiin hyökkää Ukraina ja nyt se sitten tapahtui. Eli se ää, neuvottelunäytelmä, jota käytiin joulu- ja tammikuussakin, niin sehän oli pelkkää teatteria, jolla olevina haettiin jotakin oikeutusta tälle sodalle. Ja to, nyt sitten iloa minulle on tuottanut se, että ukrainalaiset on saaneet aika hyvin tapeettua niitä venäläisiä, eli tällaisen matkustaja- tai sotilaskoneen iljutsi, niin ne oli saaneet pudotettua viime yönä, ja siinä oli ainakin 250 venäläistä sotilasta kuollut, että tällaiset tietysti on hyviä uutisia, että jos Ukraina pystyy mahdollisimman paljon tuottamaan miestappioita Venäjälle, niin sitten se sodahinta käy tosi korkeaksi. Ja ehkä sitten kansan mielialaakin alkaa kääntymään sotaa vastaan. Nyt sitten Suomen kannalta, niin, niin kuin tuossa pari viikkoa sitten kerroin, niin on pitäisi liittyä välittömästi vielä, kun se ovi on mahdollisesti auki. Että siinä vaiheessa, kun Putinin tankit on rajalla, niin silloin ovi ei ole enää auki. Että äh, ei sitä vakuutustakaan enää saa siinä vaiheessa, kun mökki on tulessa. Näin se vaan menee. Että jos Suomi on puolueeton maa siinä vaiheessa, niin ainoa tuki, mitä me voidaan odottaa, niin Someessa saattaa joku ranskalainen päivittää, että rukoilkaa Suomen puolesta, että onko se sitten semmoista tukea, mitä halutaan. Itse näen sen tilanteen siinä mielessä raadollisen realistisesti, että Bidenkin tuossa vahvisti sen, mikä on ollut tiedossa, että Naton rajaa on koskematon. Että jos venäläiset joskus sen ylittää, niin sehän tietää sitten kolmatta maailmansotaa, jossa potentiaalisesti sitten kaikki kuollaan. Mutta sitten jos Suomi on puolueeton maa, niin sehän tarkoittaa, että siinä tapauksessa vain suomalaiset kuollaan. Tämä on se... Realiteetti, jonka edessä nyt ollaan. Ja se niin kun, on turha niin kun, arvailla, koska tämä tiedetään, että Putin on jo vuosia sitten sanonut, että hänen tavoitteensa on palauttaa vuoden 1914 rajat, Ja tästä ei päästä yli eikä ympäri. Niin minä nyt todellakin toivon, että tämä Suomen poliittinen johto vaan esittää tyhmää, eikä oikeasti ole niin tyhmä, kun nyt tästä Natosta on vihdoinkin vähän vakavemmin puhuttu. Ja siinähän nyt ei ole enää yhtään mitään menetettävää, koska ne... Perusteet NATOa vastaahan on yleisesti ottaen olleet se, että pelätään Venäjän reaktiota ja halutaan säilyttää kauppasuhteet Venäjälle. Niin. Nyt tämä maailma, niin se on loppunut. Sitä Venäjää ei ole enää olemassa. On. Siihen täytyy suhtautua pihollisena, ei minä muuna. Ei niiden kanssa nyt pystytä tekemään minkäännäköistä yhteistyötä. Tämä on se tilanne ja siihen asianmukaisesti pitäisi nyt sitten varautua. Ja kun tietetään, että tuolla Baltian maat Viro ja Latvia, niin nämä on Naton jäseniä, niin jos tämä Ukrainan operaatio nyt sujuisi Putinin askelmerkkien mukaan, niin kyllä kai se sitten olisi seuraavana tämä puolueeton Suomi haukattavana, koska sen tietää, että tu tukea ei ole tulossa sen enempää kuin Ukrainallekaan, että siinä sitten valtava määrä että suomalaisia ihmishenkiä, kun taas itse näen, että äh, jos oltais Naton jäsen, niin pidän hyvin hyvin epätodennäköisenä, että Venäjä tänne ikinä hyökkäisi ylipäätään. Ja jos hyökkää, niin se on sitten globaali konflikti kolmas maailmansota, jossa kuollaan kaikki tälleen raadallisesti, kai siitä joku hengissäkin selviää ehkä. Mutta tämä on se asento, jossa maailma nyt makaa ja ei, niin kun, tätä ei kannata enää niin kun, kaunistella ja koittaa selittää parhain päin, että itseä niin kun, ärsyttää tässä esimerkiksi Saksan kaksinaamaisuus, että Lopultakin sitten tämä Nord Stream 2 laitettiin jäihin, mutta edelleenkään äh, Saksan painostuksesta niin EU ei ole valmis käyttämään sitä äh, aidosti vaikuttavaa pakotetta, eli Swift-maksujärjestelmästä äh, Venäjän blokkaamista. Koska se sitten estäs kaiken kansainvälisen ja erityisesti dollarimääräisen kaupan käynnin, niin siinä saattaa oligarkin verisuonta alkaa pullottamaan jossakin vaiheessa. Putinillehan millään tämmöisellä ei ole mitään merkitystä, koska hän niin kuin ammentaa sieltä historian vuosisatojen takaa näitä ajatuksia ja ideologiaansa, että ainoa tapa, jolla Putinista päästäisiin niin nopeasti eroon, niin on varmastikin salamurha. En usko, että mitään muuta mahdollisuutta on. Että onhan näitä tapahtunut, että jos joku Putinin lähipiiristä tuota, pystyy tämmöisen Toteuttamaan ja on halukas, niin se on minun mielestä ainoa vaihtoehto, jolla Putinista pääsisi nopeasti eroon. Muuten hän tulee hallitsemaan elämänsä loppuun saakka. Että kyllä nytten kaikki, kaikkien hälytyskellojen pitäisi soida ja tosiaan toivo, että Suomen poliittinen johto on tilanteen tasalla, vaikka julkisuudessa puhutaan ihan ympäripyöreätä liivalaapaa, että toivottavasti siellä kulisseissa nyt tapahtuu asioita, koska se eskalaatio saattaa tulla hyvinkin nopeasti. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin siinä vaiheessa, kun tankit on rajalla, niin Nato-ovi ei ole enää raollaan. Tämmöiset mietteet tällä viikolla, ja Katsotaan luultavasti. Ensi viikolla todennäköisesti samasta aiheesta jatketaan, mutta katsotaan nyt. Eipä muuta kuin kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoon. Moikka!